Ipotez exploziv. Motivul din spatele retragerii de la FIA BNR, Isrescu ar fi fost prins de americani cu tranzacții suspecte în Singapore. <fie> Mugur Isrescu, aflat de aproape 29 de ani la sublinierea fia vencii naționale a României, BNR, a făcut, lung. un anunț care a surprins pe toată lumea. Însă, ce decizia de a pleca de la studiere fia BNR, luată aproape imediat după întâlnirea cu Dragnea, ar avea în spate motive mult mai importante decât acelea ale expirii mandatului. <fie> Scrivit jurnalistului C.T.L.I.N.T.A.K.E., I.U.R.I.S.R.E.S.U. a fost trecut pe lista neagra Statelor Unite ale Americii în urma monitorizării de către tragea guvernamentale de la Washington a unor tranzacții financiare suspecte ale guvernatorului BNR. Acesta este principalul motiv care a dus la decterea lui Rescu. Lucrurile sunt cu atât mai serioase pentru guvernatorul BNR, cu cât identificarea acestei vulnerabilități cu aparine serviciilor secrete române și agențiilor guvernamentale americane, care deja au lisa cu conturile secrete ale tuturor liderilor politici demitarilor români, pe aceasta regsindu-se numele lui Muguris Vrescu. Iar stricta monitorizare a tranzacțiilor financiare făcute de ACTIA direct sau mai ales prin intermediar sau firme paravan, fie ele efectuate în paradisurile fiscale ale lumii, s-a soldat cu alertarea respectivelor agenii cu privire la unele miceri din Singapore. Cum, după atâtea decenii petrecute la vârful sistemului, un imiat precum Muguris Vrescu nu avea cum să nu cunoască regulile jocului acesta i-a anunat de urgenă retragerea de la vârful naționale a României, instituie cheie pe care nu o va mai conduce începând chiar de anul viitor, scrie Cetelintache, într-un articol publicat pe National Euro. Jurnalistul catalogiază anuncul guvernatorului Bencii Naționale ca fiind unul cel puțin halucinant în contextul în care Muguris Rescu, puternic interconectat la elitele globaliste transfrontaliere, a rezistat nenumratelor atacuri de până acum, multe dintre ele dezlneite chiar de factori interni. Este un în unii dintre viceguvernatori sau arii conductori din Venere au cezut capopicele. De ei se bucurau de un spate ce perea impenetrabil, dar doar guvernatorul era legendar ca fiind singurul demnitar român intangibil. Dar, Uite ce simplu a fost, atunci când a existat interesul geostrategic necesar din partea administraiei SUA. una care nu glumete deloc în crearea coridorului sanitar din jurul Federației ruse, în încercarea de a împiedica jonchiunea dintre interesele economice ale Germaniei cu cele strategice ale Moscovei. Ca să nu mai vorbim de anihilarea pragmaticei colabor informative dintre BND i FSB în această parte a Europei, mai scrie Cetelin Thakier.